Z ničeho nic nevzniká. Slyšeli jste někdy tuto větu? A jak asi souvisí s touto kuličkou, kterou držím v ruce? A nebo třeba s tímto tenisákem? A nebo třeba s míčem na americký fotbal? A nebo třeba s fotbalovým míčem? A nebo třeba s tímto krásným barevným kulatým míčem. Jak to s tím vším souvisí? Z ničeho nic nevzniká. Je věta, kterou v 19. století pronesl fyzik Julius Robert von Mayer a souvisí se zákonem zachování energie. Podle něj se energie nikam nestrácí, pouze přeměňuje. Hm. A jakou energii by mohla mít tato kovová kulička? Teď si říkáte, že žádnou, ale co když jí zvednu? Kulička zvednutá nad tuto desku má druh energie, které říkáme potenciální, nebo také polohová. Mají vlastně všechny zvednuté předměty a závisí na jejich hmotnosti výšce a gravitaci. Těžší předmět? Větší energie. Vyšší výška? Opět větší energie. Větší gravitace, oproti Zemi, třeba Neptun, opět větší energie. Předměty ovšem budeme zvedat spíše na Zemi. Pokud kuličku upustíme, přemění se její polohová energie na energii pohybovou, tedy kinetickou. Pojďme, ukážeme si to. V první fázi držím kuličku v určité výšce. Má tak určitou polohovou energii, ale žádnou pohybovou v druhé fázi se při pádu postupně přeměňuje polohová energie na pohybovou. Při dopadu již nemá kulička polohovou energii, ale pohybová je největší. Kulička se odrazí a celý cyklus se opakuje. No, není to tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Kulička se neodrazí do stejné výšky. Kam se ztratila energie, kterou měla na počátku? Celou situaci si vykreslíme znovu a podrobněji. Tohle už znáte. Přejdeme rovnou k tomuto bodu. Při nárazu kuličky se část energie přemění na teplo a kulička se tak neodrazí do původní výšky. Čím je kulička a podložka pružnější, tím méně energie se na teplo přemění. Při odrazu se také kulička a kovadlina dočasně deformuje a pak se vrací zpět do původního tvaru bez ztráty energie. No a kde se s tím tedy můžeme setkat? Prakticky kdekoliv, kde něco spadne a odrazí se to. Třeba při sekání dřeva zvedáme sekeru co nejvýše, tak aby nabrala co nejvyšší polohovou energii, kterou využíváme při máchnutí sekerou k roštípnutí špalku. A nebo třeba ve sportu, například v basketbalu, kde míči dodáváme energii, aby se od země odrážel do určité výšky.